الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علاء سید الانبیاء والمرسلین صلیٰین و اعلیٰ اجمعین وصحابی اجمعین امی الدین آمین میرے بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھیں پاکستان کی کیا صورتحال ہو چکی ہے کہ کس قسم کے لوگ مذہب کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صرف علمی اختلاف کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور ابھی ابھی تازہ تازہ ہمارا ملک ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلا ہے اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس قسم کی حرکتیں کی جائیں کہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جائے اور پاکستان کو اسی دلدل میں پھینکا جائے جس سے بڑی مشکل سے پاکستانی عوام نے فوج نے پالیٹیشنز نے قربانیاں دے کہ ملک کو نکالا ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد اب یہ دیکھیں ایک مشغول شخص ہے پیر افضل قادری یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو زہر دے دیا جائے جب یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ دھرنوں میں شامل تھے خیر ٹی ایل پی نے تو اب انہیں نکال دیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹی ایل پی کا بانی روکن ہو اور اسی وقت انہوں نے پھر کس کس قسم کی حرکتیں کی تھیں آنکھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے اب یہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں اور ان کے اپنے آفیشیل پیج سے آپ دیکھیں یہ پیر افضل قادری یہ ان کا اپنا آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر یہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اور آپ اس پہ دیکھیں انہوں نے عنوان کیا بنایا ہے کہ پیشوائے علیہ سنت پیر افضل قادری رسول کو والے کو پانچ لاکھ روپے نام دینے کا اور مناظرے کا چیلنج کیا یعنی وہ ماورائے عدالت یہ کام کرنا چاہ رہا ہے قانون ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے اور اسی طریقے سے انہی کے فرقے کا یہ ویڈیوز میں آپ کو سنواتا بھی ہوں پھر بعد میں ابھی صرف تھمنے لاپ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں یہ ہمارے بچوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں ہم تو اپنی قانونی کاروائی کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے خود ہمارے ریاستی اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہوئے میں یہ دیکھیں اس نے یہ اپلوڈ کیا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ مرزا محمد علی انجینئر علی مرزا کے قتل کی قیمت پانچ لاکھ روپئے پیر افضل قادری نے واجب القتل کا فتویٰ دے دیا اور یہ بھی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے بعد یہ دو ویڈیوز اس کے بعد ایک نیچے بھی تیسری ویڈیو آ رہی ہے یہ اردو میں ٹائٹل ہے گستاخ رسول مرزا جیلمی کے بارے میں پیشوائے سنت کا اجلاس اور اس میں بھی یہ پیر افضل قادری کے اپنے آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اب یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز اور آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو انہوں نے سب سے پہلے اجلاس کیا تھا جس میں فتویٰ دیا تھا آ... یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور خود سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بنا جائیں آپ یہ ذرا سن کے دیکھیں سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے بات کرتا ہے خلاف قانون تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور پہ بھی پرچے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو یہ شخص واضح القتل ہے امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا حکومت اس کو قتل کرے یا حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے تو اب ہمیں یہ اندازہ کرے حکومت نہیں قتل کر سکتی تو کوئی غازی اٹھے اور یہ کس طرف یعنی قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ ویڈیوز اینف ہیں ہم تو ان شاء اللہ میں جو کچھ کرنا ہے وہ تو کریں گے لیکن میں کم از کم اپنی پبلک اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں اور اس کا قطع مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایکسپلائٹ کروں اس طرح کی چیزوں سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ کے فضل سے جتنا حوصلہ ہے نا میں اس قسم کوئی حرکت نہیں کرتا نہ میں کوئی اس کو ریبٹل کروں گا اس حوالے سے کہ میں جا کے دوں ہم نے ان کا علمی جواب جو انہوں نے سات اعتراضات کیے ہوئے تھے ان کے علمی جوابات میں نے پچھلی سنڈے کو ریکارڈ کروا دیے ہوئے اس پہ ریفرنس لگنے ہیں ان شاء یہ آنے والی جو منڈے ہے نا اس میں انشاءاللہ شاء یہ اپلوڈ ہو جائیں گے یعنی دس اپریل دو ہزار کو انشاءاللہ وہ جو آپ پورے ریفرنسز لگ کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا وہ آپ دیکھ لیجیے گا فی الوقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ جی یہ دوسری ویڈیو سنیں اور آپ اس کی دیدہ دلری دیکھیں اس انٹرویو لینے والے کی بھی اور دینے والے کی بھی ذرا ان کی دیدہ دلیری آپ ذرا دیکھیں میں جو مرزا کرتا ہوں اس ذکر نہیں ہے یہ دیکھ لیں جی اعلان کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو گنجائش رہ جاتی ہے مطلب اس سے آگے کون سی بات رہے یعنی اس وقت پاکستان میں میں واحد بن ہوں کہ جس کے سر کی قیمت رکھ دی گئی ہے آپ ذرا اندازہ کریں اور آپ کو پتہ ہے تین دفعہ یہ لوگ مرڈر اٹیمپٹ میرے پہ پہلے بھی کروا چکے ہیں اور یہ میں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے یہ ساری چیزیں میری علمی جیت ہے کہ ان کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں ہے ہم نے جو قرآن و سنت سے مقدمہ پیش کیا ہے دین کا ختم نبوت کا توحید کا کسی فرقے میں کوئی تڑ نہیں ہے اب یہ اس طرح کی چیپ حرکتوں پہ اترے میں یہ آپ ذرا ان لوگوں کی حالت دیکھنے اچھا جی ایک اور ویڈیو ہے یہ بھی آپ ذرا سنیں یہ وہی بھائی صاحب ہیں انہوں نے مشہور ہونے کے لیے انٹرویو کیا ہے تو یہ آپ ذرا سنیں میں آپ کا حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیشنل ٹی وی کل uh, جو ہے ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے پی محمد افضل قادری کی جانب سے انجینئر مرزا محمد علی پر جو ہے واجب القتل کا تو سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اسی کے متعلق آج ہم پی صاحب کے پاس موجود آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو انجینئر مرزا ہے وہ کیا چیز ہے اور کیا وجہ بنی کہ آپ نے ان پر جو ہے واجب القتل کا جو ہے فتویٰ جاری کر دیا اور گورنمنٹ سے اپیل کیا کہ اس کو پھر فور گرفتار کر کے پھانسی دی جائے السلام علیکم یہ دیکھ رہے جی واجب القتل ہونے کا فتویٰ دی ہے اور یہ واجب القتل یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون کے تحت کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں مابرۂ عدالت اور کوئی غازی ملت اٹھے اور یہ کام کر دیں یہ میں نے آپ کو ان کی پہلی ویڈیو جو آفیشیل پیج سے ان کی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ تین ویڈیوز ویسے تو کافی ساری ویڈیوز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کا جو بھی معاملہ سائبر کرائم میں بھیجنا ہے ہم تو ظاہر ہے کہ آفیشلی اپنے جو قانون ہے ملک کا اس کے مطابق ہی چلیں گے باقی جو انہوں نے اعتراضات اس میں کیے ہیں نا میرے اوپر وہ اعتراضات پہلے بھی ہو چکے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر کٹیں اور وہ ساری ایف آئی آر فارغ ہو چکی ہوئی ہیں ان میں کوئی جان ہی نہیں تھی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کاٹے ہوئے تھے انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کلپس آپ قرآن پاک سے بھی آیاد نکالیں نا تو آپ کچھ کا کچھ بنا لیں گے تو میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھاتے ہیں تو میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب اللہ کے فضل سے بارہا دی ہے لیکن ان لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی تین چار مہینے سکون کے گزرتے ہیں پھر یہ کوئی حرکت کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں کوئی اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے یا اپنے کسی یعنی چاہنے والے سے جو اللہ کے لیے اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے میں کوئی اس سے بھیک نہیں مانگ رہا اور نہ میں کسی کو الاؤ کروں گا کہ وہ میری محبت کے اندر کہیں قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کسی ریاستی ادارے کے اوپر کوئی زبان درازی کرنے کی کوشش کرے اس کے پیچھے جو بھی ہے علماء ہیں یا شیاطین ہیں یا کوئی بھی ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم تو پریکٹیکلی جو جی سامنے ہیں وہ یہ سفید داڑی والے بابا جی ہیں جو کہ اس وقت اپنے آخری عمر میں ہیں اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے ہیں اور حالت ان کے ایمان کی یہ ہے کہ یہ ایک دن پہلے تو آرمی چیف کو زہر دینے کی بات کر رہے تھے دھرنوں میں اور اگلے دن انہوں نے ریٹرن میں معافی مانگ لی تھی اور ابھی بھی میں آپ کو پہلے پیش گوئی کر دوں یہ جب سائبر کرائم میں یہ کیس جانا ہے نا اور انہیں پتہ چلنا ہے کہ مجھے سات سال کی قید ہو جانی ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں اس جرم کی تو یہ پھر ان اللہ تعالیٰ معافی مانگ لیں گے اور یہ اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے آپ یہ ویڈیوز میں نے اس لیے نوٹ کر لیے کہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں تو آپ کے علم میں آ جائیں یہ بھاگ جائے گا ان کے جتنے ہیں نا تین مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے بھی جو میرے اوپر آئے تھے نا وہ بھی اللہ کے فضل سے پھر بس معافی مانگتے رہے ہیں اور صحت جرم سے انکار کرتے رہیں جبھی تو ان کی وہ ضمانتیں ہوئی ہیں ورنہ تو ایسے نہ ہو تو ان کا ٹوٹل عشق رسول جو ہے نا پھر وہ ہوتا اس قسم کا ہی ہے اور یہ میں یعنی ان کی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ نوجوان بچے اس کو دیکھ کے متاثر نہ ہوں ان لوگوں سے کہ بھئی یہ کچھ بہت کوئی تیس مار خائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ڈسکریج ہو اور دوسرے بچے بھی عبرت پکڑیں کہ آپ سے پہلے جو ان لوگوں نے بچے لانچ کیے ہیں وہ بھی سارے معافیاں مانگ کے گئے ہیں ان کے مستقبل ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا جہاں سے ہم حق کی آواز بلند کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی قانونی جو بھی معاملات ہیں وہ لے کے چلیں گے باقی جو اس کے اعتراضات کے جو آباد ہیں مولانا صاحب کے وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں وہ کوئی میرے خیالات سوا گھنٹے کی ویڈیو تو ہوگی کم از کم ایک ایک ریفرنس لگا ہوا ہے ایک ایک پوائنٹ کا میں نے جواب دیا ہے علمی طور پہ اور باقی بھی جو فرقے یہ ان کا تعلق تو بریلوی مکتب سے ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے فرقے اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ یہ لاجواب ہو چکے ہیں ہمارے دلائل کے آگے اور اسی وجہ سے اب یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے صرف میرے خلاف بولتے ہیں اور کبھی میرے نام میں مرزا ہونے کی وجہ سے مجھے قادیانی کہہ دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو علمی طور پہ یہ فیل ہو چکے ہیں اور پچھلے دنوں بھی آپ نے نمونہ تو نیو ٹی وی کے اندر دیکھ ہی لیا ہے یہ سارے علماء کس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو اور لیپا پوتی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کی برکت سے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے میں نے بس شروع کے تین چار منٹ لیے تھے اس کے بعد میں نے ریبرٹل میں صرف تیس تیس چالیس چالیس سیکنڈ لیے ہیں اور وہ تین گھنٹے کے پروگرام میں میں نے تیس تیس چالیس چالیس سیکنڈ تین یا چار دفعہ لیے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ ان کے پورے 3 گھنٹے میں جو یہ ارشدات عالیہ ارشاد فرماتے ہیں اس پہ بھاری ہیں باقی انشاءاللہ عوام الناس خود فیصلہ کرے گی اور حق قبول کرے گی اور قیامت والے دن تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں فیصلہ ہونا ہی ہے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیرٰ اللہ مسلی علی محمد علیٰ علی محمد و اسحاب ہی و ازواج ہی و امت ہی اجمائین الُّین آمین